Csini Baba. Tímár Péter hat év után forgathatott játékfilmet 1997-ben. Az abszolút siker a kádárkor tükre. Főszerepben Revicki Gábor, Gálvölgyi János és Andorai Péter. A zenés végjáték kultikus dalait Závodi Gábor hangszerelte újra. Ez a film magát hozta létre, tehát tulajdonképpen ő csinálta meg magát. Engem csak fölkért, hogy vezényeljem le az egészet. Nagyon sokat nevettünk, a, a téma egészen elképesztő volt, és hát ez a rengeteg dal benne, úgyhogy nagyon nagyon élvezetes forgatás volt. Mindent a film maga gerjesztett, hogy maga hívatta elő. A Revicki Gabi fölkértem a filmre, mert őt láttam ebben a szerepben, a, a fejemben a legjobb, És a Gabi, egy hónappal a forgatás előtt fölívott, volt, hogy, hogy neki volt egy elígérkezés egy másik filmre, és hát sajnos nem tud, nem tud részt venni a, ebben. Öt nappal a forgatás előtt Fölli a Reviszki Gabi, hogy tehát nem jött össze az a, az a film, és mégiscsak inkább jönne ebbe a filmembe. Hát persze, hogy. Mondtam, hogy gyere, csak volt egy hihetetlen kínos telefonom utána ezzel a másik színésszel. Először játszottam együtt, Gálvógyi János kollégámmal, és ez, ez egy külön élmény volt. És különösen azt a legutolsó jelenetet, a Megvártéri Szökők útba, mikor Lázárkati, ő meg én emlékszem, nagyon hideg nyár volt akkor, és ezt már olyan szeptember. Körül forgattuk, és akkor persze a filmen nem látszik, de a gumicsizmán belül mindenféle nylonok voltak. Mezétláp kellett volna lenni, de nem kockáztatták, hogy megfázunk. Sajnos nem mi a. A, a dalokat. Én nagyon szerettem volna, ha, ha mi énekeljük, de, de hát nem, nem így jött ki a lépés. Mindenki le akart beszélni arról, hogy átdolgozzam ezeket a zenéket. És én valamiért éreztem, hogy nem akarom, át, nem akarom ezt a régies hangzást a, a filmben, hanem, hanem valamit változtatni akarok, és nem tudtam miért. Gyárjak, Igyekeztem olyan formát adni ennek a, ennek a megjelenésnek, ennek a múltidézésnek, ami időtlen. Tehát nem valamitől hasonlít a hatvanas évekre, de igazából a szerelem, a, a kapcsolatok, a, a bonyodalmak, azok átvihetők mindenkorban. Nekem az egy közvetlen, közvetlen élmény volt, Úgyhogy nem is a gyerekkorom, hanem, hanem a fiatalságom telt abba azokba a kimitudos időkbe, amit hát nagy élvezettel néztünk a televízióba sőt én magam is részt vettem a kimitudon, mint szavaló. Nekem nehézségem volt, mert előtte hat évig nem csináltam filmet. Nem azért, mert nem szerettem volna. Kellett egy átvilágítást csinálnom az egész főiskolás társasággal. Tehát az összes évfolyam, összes tanulójával csináltam egy castingot. Lehetett improvizálni, ugye megengedte a, a téma is, a rendező is, és hát mi meg nagy kedvel csináltuk ezeket. A rendező az olyan, mint egy karmester, és amikor színészeket keres, akkor például a zenekart választja ki. És neki más dolga nincs csak vezényelni, tehát a kotta ott van, a forgatókönyv, és hogyha jók a zenészek, akkor, akkor nem kell aggódnia, hogy rossz lesz a koncert. Meg kellene dumálnunk, hogy mit játszunk. Csíni, csíni, ba, csíni, hogyha így nézed, akkor, akkor ezt a felőítást is a film akarta, tehát, hogy ezt ő intézte el, hogy sorra kerüljön. És, és megtisztelő, mert ez mégis már a 90-es években készült, nem mint a többi film, ami a 60-as, 70-es években. Amikor én visszanézem majd ezt a felújított kopiját, akkor kíváncsi vagyok, hogy nekem mit mond. Na mit szólsz hozzá, öreg? Csini, csinibob, csiniboba. Csini, csiniboba.